Áramszünet esetén gyakorlatilag megbénulunk. Ilyenkor tudatosul bennünk, hogy mennyire természetesnek vesszük a lakásban az áramot. De hogyan tudnánk jobban megbecsülni ezt az azonnal elérhető és szinte teljesen végtelennek tűnő energiát? Sziasztok, Lotti vagyok, ez pedig a Brain Bar és a Kékbolygó Alapítvány közös sorozata. Azt szokták mondani, hogy az áram olyan fontos a modern világ számára, mint a vérkeringés a testünknek. Tíz évvel ezelőtt 2012-ben a világ eddigi legnagyobb áramszünete során a föld lakosságának 10%-a több mint 600 millió ember maradt áram nélkül Indiában. Nem csak a vonat közlekedés bénult meg, de bezártak a boltok és a leálló erőművek miatt százezrek maradtak ivóvíz nélkül. A problémát ugyan két nap alatt elhárították de az kiderült hogy egy tartós áramszünet a kőkorszakba vethet minket vissza. Közhely, hogy az energiaellátás fejlődése nélkül nincs gazdasági növekedés, és a világ egyre éhesebb az energiára. A kérdés csak az, hogyan állíthatjuk elő bőségesen, megbízhatóan és olcsón a klíma megóvása mellett. De első lépésként nézzük meg azt, hogyan kerül egyáltalán az áram a konnektorba. Mi általában a szolgáltatókkal kerülünk kapcsolatba, és azt, hogy honnan ered ez a villamos energia, ezt általában már nem szoktuk látni. Ezek különböző erőművekből származnak, vannak szénüzelésű, gázüzelésű erőművek, vannak nukleáris erőművek, vannak már megújuló energiaforrásaink is. Gyakorlatilag a vizet gőzi alakítjuk, és ez egy turbinát meghajt, és ez a mozgási energia fejleszt végül is villamos energiát. Ebben hozott némi változást például a napelemeknek az esete, ami egy merüben más technológia, viszont ez a villamosenergia különböző forrásokból bekerül egy villamosenergia hálózatba, és utána azt egy rendszer irányító eljuttatja majd a szolgáltatón keresztül a fogyasztóhoz. Mi, amikor már a konnektorból a, a kis elektron részecskéket hasznosítjuk, akkor nem tudjuk, hogy pontosan melyik kerülműből is érkezett hozzánk, de, de valójában ennyire sokrétű ez, a, ez az út, amit megtesz. Mi az, amit tehetünk annak érdekében, hogy mi is környezetbarátabban ö, használjuk az energiát? Én azt gondolom, hogy a jövő kulcsszava az energia hatékonyság, és jelenleg pazarlás zajlik mind az energiatermelésben, mind pedig a háztartások szintjén, az ipar szintjén a közlekedésben. hogy ezeket tudjuk racionalizálni, akkor az még gyakorlatilag korlátlan készeteket szabadít föl előttünk. És mi egyéni szinten nagyon sok mindent megtehetünk. Olyan egyszerű dologtól kezdve, mint hogy a feltöltött eszközeinket kihúzzuk, hiszen standby üzemmódban is fogyasztják az energiát. És ugyanezt meg tudjuk tenni például akkor, hogyha okos termosztátot használunk, például a hőérzetet meg be tudjuk lőni, hiszen egyetlen egy 1 Celsius fok csökkentéssel, hőmérséklet csökkentéssel 4-5 energiát tudunk megtakarítani. És hogy pontosan kik és hogyan irányítják az elektromos áramot Magyarországon, tartsatok velem a Mavir bázisára, ahol az elektromos áram kínálata és kereslete találkozik. Alapvetően a Mavérnak három fő feladata van. Az egyik legfontosabb a rendszer irányítása, mint egy közúthálózat, úgy tudjuk elképzelni a villamosenergia hálózatot is, és a nagyfeszültségű hálózat az, az nagyjából az autópályának feleltethető meg, és onnan pedig az egyes leágazásokkal, mondjuk a főutak az elosztóhálózat, és úgy jutunk el az adott háztartásokig. 5000 km. Um, Tálvezeték az, amit a, a Mavir folyamatosan üzemeltetés karban tart. Emellett van 35 darab alállomásunk országszerte. A legfiatalabb terület pedig a villamosenergiapiac működtetése. Ennek a, a Mavir a kereteit adja meg gyakorlatilag ezeknek a, a kereskedési platformokkal. Lepillanthatunk abba, hogy mi történik itt? <gül> Mindenképp. Most a szimulátorunkban vagyunk, itt a képernyőn látjuk magunk mögött. Gyakorlatilag pont, pont ugyanazt a képet, mint ami az éles vezénylőnkben működik pár szobával arrébb, de ebben a helységben, illetve ezt a helységet használják a kollégák arra, hogy tréningeznek, gyakorlatokat végeznek az egyes helyzetekre vonatkozóan. És itt például, hogyha ezt a térképet megnézzük, akkor látszik, hogy nem egy ilyen zárt hálózattal van dolgunk, hogy az országhatárokon túlra is elnyúlnak ezek a vonalak. Ez miért van? Alapvetően a villamosenergia rendszer nem egy ország specifikus, hanem gyakorlatilag Portugáliától Törökországig össze van kötve és egy egységes rendszerként. Működik. Európán belül bárhol valamilyen uh, helyzet történik, valamilyen zavar történik, akkor azt a többi ország is meg fogja érezni. Tehát itt egy uh, 24 órás üzemről beszélünk, azok alapján, amit a, a vezénylőben látnak a, a, a kijelzőkön, ők azonnal be tudnak avatkozni, tudják utasítani az egyes erőműveket, hogy többet termeljenek, kevesebbet termeljenek, álljon ki a rendszerből, és ezzel ezzel meg tudják oldani az üzemzavart. Tehát akkor ez a ház sosem alszik. Ez a ház sosem alszik. a Mavírnál hogyan látjátok az áram jövőjét? Alapvetően egy nagyon komoly elektrifikációs folyamaton megyünk keresztül. Tehát így, hogyha csak arra gondolunk, hogy hogy az elektromos autók elterjedése nagy számosságú az elmúlt időben, vagy hogy, vagy, hogy általában a villamosenergia mennyire hatja át a, a mindennapjainkat mondjuk egy, egy okos otthon esetében, vagy ha picit messzebb megyünk, akkor mondjuk a klímacélok, illetve a, a, a zöldítés esetében. Mindenhol a, a fő mozgatórugó, az, az a villamosenergia kezd lenni. Ha mondjuk tíz év múlva beszélgetnénk itt, akkor szerinted mi lenne más? Gyakorlatilag az elmúlt 70 évben működik a rendszerirányítás, Magyarországon és végtelen sok változás történt benne. Egy nagyon komplex rendszer az, ami mára kialakult, egy nagyon komoly informatikai háttérrel. Az elmúlt 10 év változásai alapján gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy el tudjuk képzelni, hogy milyen változások állnak még előttünk. Ez az összetett rendszer áll mögött, hogy felkapcsolódik a villanykörte, feltöltődik a telefon, és frissek maradnak az élelmiszerek. Köszönjük, hogy velünk tartottatok ezen az úton. Ha még nem láttátok, nézzétek meg a korábbi epizódokat is a vízről és a szemétről. Sziasztok!